وفكر عالسلامة نظن تو أنا موجود في المباشر أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا نسلم على الجميع بيان سيغ نظن تشوفوا فيا تو خليني نتأكد أنكم تشوفوا أهلا وسهلا بكم. غبت عليكم ياسر المرة هذه في بالي، تقريبا هذا أول مباشر نعمله في العام الجديد 2018. السبب تعرفوه بيان كنت شوية لاهي بالكتاب بتاعي اللي باش يصدر قريبا. إذا أنا باش نتكلم على ياسر مواضيع تمت ونشوف نسمع ونشوف صوته صوره ايابه حياتي لك من العراق اهلا وسهلا اهلا بيك اهلا بكم الجميع مرحبا بكم نسلم عليكم واحد واحد نسلم عليكم واحد واحد ونقول لكم اهلا وسهلا بكم في قناه تعلموا دين ربكم واكيد كثير يعني عرفوا دين ربهم اهلا ماجد حتى نتوحشكم. اهلا وسهلا اهلا اهلا بالمسلمين السابقين دين الارهاب دين الاجرام دين القتل. في الحقيقه حبيت نعمل المباشر هذا بزوز نقط من بعد تو نعملوا الاسئله كان عندكم اسئله هو مباشر يعني اصر وبعض الاخوه قالوا لي علاش معناتها وقفت علاش ما عادش تحط فيديوهات واصلنا على الغنوصيه واصلنا حول تاريخ الشرق الاوسط وشمال افريقيا طبعا انا كنت شويه مشغول معناتها الشهرين هذوما ما زلت شويه مشغول لكن اكيد باش نرجعوا معناتها باش نرجع كل مره تحمل اسم جديد قناتك أي مش مشكلة التغيير التغيير هو الثابت الوحيد في الوجود الإنسان اللي يقعد ديما هو بيد وما يتبدلش هو إنسان فاشل هو إنسان يعني لازم ديما التجديد في الحياة هذه يعني لازمك تعيش اللحظة تعيش الواقع تعيش الحقيقة هذا هو المهم يعني أنا مثلا جاتني في مخي إني نسميها اسمي باسمي، سميتها باسمي. جيني في مخي مرة أخرى إني نعطيها اسم آخر. من بعد فهمت؟ نعطيها اسم آخر وساعات نرجع للإسم الأول اللي هو يعجبني ياسر، تعلموا دير ربكم، هو من أحسن الأسماء اللي عطيتهم للقناة نتاعي، وخاصة تم إغلاقها تقريباً أربعة مرات أو ثلاثة مرات نسيت باسم، أه تعلموا دير ربكم أه بش... تاريخ البشريه مازال مازال تاريخ عندك عندك ثلاثه مواضيع ثلاثه ثلاثه مواضيع نكمل الغنوصيه أه تاريخ البشريه والمعتقد والاديان والموضوع الثالث اللي حليته اللي هو أه شمال افريقيا والشرق الاوسط وهي مواضيع سياسيه وهذا الباب الثالث هو أهم باب علاش هو أهم باب؟ لأن سوف أتطرق إلى عدة جوانب من تاريخ من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ثم أعود إلى تونس تونس هي رمز من رموز التطور في العالم ما يسمى الناطق بالعربية حطها في بالكم تونس العالم أجمع والدول اللي تسمى دول متحضرة تعمل على تونس كمثل حي للتغيير في كل مناطق شمال أفريقيا والشرق الأوسط. الحمد لله، on veut te voir dans une فيديو تحكي مع شيراس، المهم أهلا بالكنعانيين واهلا بالبابليين المشكل اللي كثير منا ماهوش فاهم السياسه اللي قاعده توقع في العالم عندنا فقر فكري وفقر سياسي مع الاسف وهذا لا يخص يعني المسلمين فقط المسلمين نعرف لهوما ادات فهمت من ادوات الذي يتم استعمالها من اجل مصالح سياسيه ومصالح اقتصاديه أنتم ما تعرفوا للعالم يقوم على الاقتصاد لو نجي نشوفوا السياسه ما هي الا اداه من ادوات الاقتصاد كل شيء الدينار كل شيء الدرهم كل شيء الذهب حتى في قصه بني اسرائيل يعني وقتها شو اسمه موسى طلع للجبل باش يجيب الالواح، شنو عملوا اليهود؟ عبدوا العجل، والعجل قدوه من الذهب. تعرفوا القصة مش لازم نعاودها لكم. يعني لازمكم تفهموا اللي الفلوس الفلوس احنا نقولوا بالتونسي بالفلوس تجعل من البعاب سروس شو معناها؟ يعني من الفلوس تجعل من الذيل اللي هو الخلفية تجعله راس وفما مثل آخر تونسي زاد يتقال يقول لك الفلوس تعمل الطريق في البحر الفلوس هي أكبر مصيبة اللي أكبر شيء مصيبة خلقها البشر هي الفلوس يقول لك الفلوس ما تعملش السعادة صحيح الفلوس ما تعملش السعادة ولكن من غير فلوس مستحيل تكون سعيد، هذايا تقول لي ناكل خبز وماء ونعيش في الفقر والمهم تهني هذا كلام فارغ يسوقوا فيه للفقراء باش ما بحقهم في الوجود. إذا لو تشوفوا السياسات العالمية سوى الآن والأحزاب السياسية وتشوفوا قبل أن اللي يقول اللي الأحزاب السياسية اللي موجودة اليوم هي عبارة على أديان الماضي وأديان الماضي هي عبارة على أحزاب السياسية اللي عندنا توقع قبل كان كل واحد يحب يربح بطريقة غير شرعية ويأثر على عامة الناس يحك رأسه يخلق دين يخلق مذهب ها أه؟ علاش يخلق في دين وعلاش يخلق في مذهب لكي يسيطر على ضعفاء العقل فما قوله تقال هي بالفرنسيه تقول لك عندما يجتمع انسان خبيث خبيث انت ملام, ملام بالفرنسيه وإنسان جاهل يتكون دين إنسان خبيث نقولش ذكي خاطر الذكي ليس هو الخبيث الذكي هو إنسان معنتها يفكر بينما الخبيث هو إنسان يفكر ولكن بخبث من أجل هدف عندما يتوجد انسان خبيث وانسان جاهل او انسان نيه او انسان على قده يتخلق دين او مذهب انا قلت لكم يعني هذه الفيديو ما اخترتش موضوع معين انا عندي عده مواضيع نحب نتكلم فيها خطر بديت عليكم شويه يمكن باش نعملهم كل مره نعمل حلقه في المباشر في انتظار العوده المحتال نعم المحتال آه الخبيث هو المحتال آه قبل ما نرجع للفيديوهات نتاعي المسجله اللي هي آه باش نرجع نتكلم آه حول آه السياسه في الشرق الاوسط وشمال افريقيا اللي هي جدا مهمه جدا مهمه واللي باش نوصل بها من بعد لذكر السياسه الاوروبيه الغربيه لمنطقه شمال افريقيا والشرق الاوسط ثم العوده الى تونس وسوف يكون الوصول إلى هذه المرحلة هو بداية الخروج الكتاب المتاعي اللي اسمه حياتي وتونس حياتي مافي ما, ما تونيزي يعني حياتي والتونس متاعي. لأن الكتاب كما تعرفوا هو فيه تقريبا 480 صفحة هو مش بالفرنسي واتفقت مع أحد الأشخاص باش يبدأ الترجمة بتاعه بالعربية ويتم طبعه بالعربية قبل نهاية السنة سوف يتم طبعه بالعربية للناس اللي يتكلموا باللغة العربية الكتاب يتطرق إلى خمسين سنة من تاريخ تونس على حسب التجربة متاعي الشخصية ولهذا أنا بدأت سلسلة تاع السياسة في الشرق الأوسط شمال إفريقيا لكي اصل الى الصراع اللي موجود في جميع الدول الناطقه بالعربيه وهو صراع الوجود بين المد القومي العروبي والمد الاسلامي، واللي هما زوز عمله واحدة كالعروبه كالاسلام. هذوم المدين اللي هما يتصارعوا ما يتصارعوا إلى يومنا هذا هما سبب تخلفنا وانحطاطنا المشكل اللي الآلة الإسلامية والآلة العربية هم آلتين تم تكوينهم بعد الحرب العالمية الأولى من طرف السياسيين الاستراتيجيين لأوروبا اوروبا خاصه بريطانيا والمانيا وفرنسا هذوما معناتها المثلث الخطير وهذم هما اب ما يسمى بالكومبلو او التآمر من اجل ان تبقى اوروبا سيده العالم وطبعا مع الحرب العالميه الثانيه اللي سببت مشاكل كثيره وكادت أوروبا أن تنتهي بالحرب العالمية الثانية تدخلت على الخط البنت الصغيرة أمريكا التي هي الآن أصبحت الإبن البار الذي يخدم المصالح الأوروبية أو ما يسمى بالمصالح نجم قولها بين قوسين الـ الـ الـ الـ الـ الجنس ما يسمى بالجنس الابيض، لو نحبوا معناتها نتكلموا هكاك، هي ايديولوجيه كامله او الاري. هؤلاء لا يريدون ليس في مصلحتهم ان تتحرر افريقيا وليس في مصلحتهم ان تتحرر اسيا. ليس في مصلحتهم. لماذا؟ حسب رايكم. لأن موارد العيش أو موارد الثروة البشرية لو وزعت على كل البشر بالتساوي سوف لا تصبح دولة غنية ودولة فقيرة إذن هم من مصلحتهم أن تبقى إفريقيا جاهلة وأن تبقى آسيا جاهلة لكي هما يعيشوا البذخ البذخ العسكري البذخ الاقتصادي البذخ السياسي البذخ التكنولوجي البذخ الفكري وحتى البذخ الانساني هما ما من منجموش لومهم طبعا السياسه الغربيه تغيرت بعد الحرب العالميه الثانيه وظهر ما يسمى بفكر جديد في اوروبا وخاصه في العشرات السنوات الاخيره ما يسمى بالسياسيين الملتزمين او السياسيين الانسانيين وتكونت ياسر جمعيات انسانيه تطالب بالعداله الاجتماعيه بين كل البشر بهي لما نقص ما نيش نقعد نخرف لكم في المساله هذه اللي باش نطرحها في في الفيديوهات نتاع السياسه في الشرق الاوسط شمال افريقيا لكن اللي حبيت نوصل احنا ما احنا شعوب يتم التلاعب بينا باسم العروبه وباسم الاسلام والان ادخلوا لنا مصطلح جديد خاصه بعد فشل وراى الغرب خطوره هذا الاسلام الجهادي الذي صنع في المانيا في الحرب العالميه الاولى عن طريق الحاكم الالماني اللي قالوا دخل في الاسلام المهم هذا نتكلم عليه هذا الموضوع عندما نتكلم عن السياسه لكي يكسب دعم الدوله او الامبراطوريه العثمانيه وتم مفتي الامبراطوريه العثمانيه الدعوه لنصره المانيا باسم الجهاد والذي نعاني منه الى اليوم حتى ظهور داعش ورغم ذلك ان الحركات الاسلاميه اللي ظهرت منذ الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه وبعد الحرب العالميه الى القاعده هي صناعات غربيه وتحت سيطره الغرب. وقتاش الغرب عرف الخاطر نتاع هذه الجماعات، عندما خلقت داعش، لأن داعش هي الحركة الجهادية الوحيدة نجم نقولوا اللي تعتبر فلتت من القبضة نتاعهم. هذاك علاش؟ وضعوا كل جهودهم من أجل القضاء عليها. طبعا أنا مانيش ندافع على داعش، وأنا من نتكلم يعني هذيا، هذيا صراع هما يقوموا به، شنو مدخل ربنا إحنا؟ ومع فشل طبعا هي اللي دعمت الوهابيه، هي اللي خلقت الوهابيه وهي اللي خلقت القاعده، بامريكا هي اللي خلقت القاعده، والحركات الاسلاميه، النهضه شكون خلقها؟ بريطانيا وفرنسا. النهضه شكون خلقها؟ الاخوان المسلمين شكون خلقهم؟ وكل هذا الشيء خلقوه هما. واحنا مع الاسف كالقطيه نتبع. اذا فهم السياسه وسوف انطلق من الكتاب نتاعي اللي ما نجمتش نقول فيه كل شيء، هذاك إيش الكتاب هو صحيح 480 صفحة ولكن سوف اتطرق له بالتفاصيل في الفيديوهات نتاعي. إذا الحديث العودة للفيديوهات المسجلة سوف يكون حول سياسة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمرحلة أولى ثم اتطرق إلى تاريخ المعتقد و آه تاريخ الانسان اللي وصلنا فيه نظن لل ادم الجيني واللي الفيديو اللي بعدها باش تكون حواء الجينيه اما في الغنوصيه وصلنا للصفر المحايد او المطلق ومن هناك سوف نواصل في الحديث على الغنوصيه رغم اللي كما نقول لكم الغنوصيه هو لوكس هو حاجه يعني زايده آه إذا هنا نعود إلى المسألة المسألة معنتها المهمة من هذه الفيديو معنتها حبيت نعطيكم أخبار بصفة عامة معنتها باش ما تقولوش فينو آه كريم وكل شيء باش تعرفوا لي أنا موجود وهذه هي الأخبار الأخيرة فيما يخص آه الفيديوهات الارهاب الوهابي اصل الاسلام، طبعا اصل اصل انا لم اقل ان الجهاديين خلقتهم اوروبا وانما احيتهم اوروبا واستغلتهم اوروبا وتغلغلت فيهم اوروبا وهو اصيل الاسلام، الاسلام المحمدي هو الاسلام الاموي هو الاسلام العباسي هو الاسلام التركي هو الاسلام الجهادي وهو نفسه الاسلام اللي موجود هذه معناتها مساله لا لا نقاش فيها هل الغنوصيه هي العرفانيه والمعرفه الباطنيه نعم هي الغنوصيه هي هي المعرفه الباطنيه ليس بمفهوم الباطن وانما بمفهوم الفطره خلينا نوضح لكم المساله هذه أه المهم انا قبل ما نجيب نجيب على هذا السؤال أنا هذه الفيديو عملتها أول حاجة باش نسأل عليكم على خاطر توحشتكم وباش نقول لكم راني باش نرجع للفيديوات و المواضيع اللي طرحتهم الثلاثة وأهم شيء هو ما يسمى السياسة شمال أفريقيا والشرق الأوسط ماذا يحدث في شمال أفريقيا والشرق الأوسط باش تفهموا بالضبط شنو قاعد يحدث هذه معناتها نقطة مهمة وفي نفس الوقت يمكن نعمل مباشر آخر الأسبوع القادم أريد أن أتكلم حول مسألة مهمة هي ما يسمى بالحرية الفكرية خطر البعض يقول لك مثلاً كيفاش أنت تعادي المسيح كيفاش كذا كف... أحب نوضح فكرتي في هذه المسألة وأنا ما نعاديش طبعاً أي إنسان مهما كان وإنما نعادي كان جماعات معينة جماعات معينة جماعات تستعمل الدين سواء كان مسيحي سواء كان اسلامي انا ضد كل من يستعمل الايديولوجيات من اجل الضحك على الذقون ومن اجل كسب الاموال ومن اجل الركوب على الاخرين فلهذا انا اؤكد واؤكد واؤكد واؤكد حتى حد ما رب حد كل واحد رب نفسه يعني لازمك تنتبه للمساله هذه اللي هي جدا مهمه وحتى كلامي انا ما تاخذوهش بالحرف، راجعوه، اقراوا، آه, شوفوا، آه, يعني معناتها ما معناتها ما تقولوش معناتها سيء، معناتها هذاك الشخص ما تعبدوش الأشخاص، فهمت؟ إذا آه, نرجع لك سارة آه, حول سحر، سحر، سحر، آه, نرجع لك حول مسألة الغنوصية هي نوعاً ما كما قلت لكم في الغنوصية فما نوعين من الغنوصية فمن الغنوصية الكتابية ما يسمى معناتها المنقولة أو ما يسمى بالغنوصية الذي أخذت اتجاهات دينية وهي الفلسفة الباطنية للديانات ما يسمى السماوية أو غير السماوية هذه هي الغنوصية ولكن أنا أتكلم سحر وأنا أتكلم على الغنوصية الثانية اللي هي الغنوصية الأصلية اللي هي أصل السحر وأصل الأديان هي الغنوصية الذي نطلق عليها الفطرة يعني آآ آآ ليس محتاج أنت كإنسان إلى معرفة وإلى قراءة كتب لكي تعرف الحقيقة فهمت وإنما محتاج إلى شيئين وهي النظر إلى ما حولك والعودة إلى داخلك، فهنا يعني المقارنة من بين ما يسمى الخارج والداخل، فهمت؟ يعني هذه مسأل هذه هذه مقصود بها الغنوصية الأصلية اللي نسميها أنا الغنوصية الفطرية وهي غنوصية لا تكتب. وإنما تنقل وتتعلم من شخص إلى شخص هذه ما عندها النقطة المهم أنا قلت لكم الفيديو القادم مش نعمله حول الحرية الفكرية وحق النقد خطر بعضهم لاموني قالوا لي كيفاش تتكلم احنا عنا معركة كبيرة ضد الإسلام وانطلاق من فكرة أن عدو عدوي صديقي آه يعني انا رغم اني لا اؤمن بهذه الفكره عدو عدوي صديقي لا اؤمن بها آه ولماذا عندي ما اخذ ورغم اني ما عملتش فيديو في هذه المساله وانما سئلت في آه برنامج سال واجبت بكل صراحه وكان الصراحه آه يجب, يجب ان انافق يجب ان اكذب يجب لا اقول رأيي لكي ارضي فلان وعلان أنا مبدأي واضح وعدم انتمائي لأي جهة مهما كانت لهذا السبب لكي أكون حر أن أغير رأيي متى أريد فقناتي لا يمول فيها أحد لكي أسميها اسم ثم لا أستطيع أن أبدلها لماذا؟ لأنني فلان اشترط علي ان يكون اسمها كذا، او لان يدفع لي كذا وكذا لا استطيع ان اغير افكاري لان فلان يدفع لي ومساعدوش غير افكاري، او لانني لا استطيع ان انقد المسيحية آه لانها آه لان فلان يدفع لي او علان يدفع لي لا أنا حر أنا حر هذه مسألة لا نقاش فيها آه. إذن هذه معناتها مسألة مهمة جدا هذه هي الحرية الحرية هو أن تكون حرا بأتم معنى الكلمة أنك تبدل أفكارك لو تشوف أنا نفترض لو لو لو معناتها جاتني فكره ما فما حتى انسان في العالم يمنعني باش نحل الكمبيوتر نتاعي ونعمل مباشر ونقول الفكره امازيغي سؤال بسيط ودقيق ما فائده ان تكون امازيغي اجيبك على هذا السؤال أنا قبل أن أكون أمازيغي أو أن أكون كردي أو أن أكون طبعاً هذه المسألة أنا نقشت فيها كثير من المرات أن الهويات ليس عرقية وليس لغوية الهوية الآن تغيرت يعني الفكر العرقي والفكر اللغوي التركيز على الهوية أنها, فك إن إنها عرق وأنها لغة هو كلام فارغ اذا الهويه هي عقليه وهي عادات وتقاليد مهمه جدا انا انا معناتها بالنسبه لي ادافع على كل انسان ولو حتى زوز من الناس يحب يكون لهم هويه لهم الحق لان الهويه هي تحافظ على التنوع البشري احنا نقولوا احنا كنا بشر صحيح احنا كنا بشر ولكن عنا ميزات أنا عندما الكردي يبقى كردي والفرعوني يبقى فرعوني والكنعاني يبقى كرعاني والسامري يبقى سامري واليوناني يبقى يوناني والإيبيري يبقى إيبيري والأمازيغي يبقى أمازيغي فهذا هو التنوع البشري شنو خائب وتيكون مسألة أرقية نقول أنا عرقي خير من الأعراق الأخرى او نقول شعبي افضل من الشعوب الاخرى او شعبي يريد ان يتعدى على هويه شخص اخر هذا الذي ارفضه ولكن الهويه كعقليه وانا قلت ان الانسان له الحق ان يبدل هويته ليس لاني انا ولدت امازيغي يجب ان ابقى امازيغي وانا اخترت الامازيغيه لاني احس نفسي امازيغي عندي الروح الامازيغيه لو حسيت نفسي كردي راني نقول كردي لو حسيت نفسي لاتيني راني نقول لاتيني حريه حريه حريه اختيار الهويه مثل حريه اختيار الاسم او اختيار اللغه او اختيار اي شيء اخر او حتى الجنس هي حريه باتم معنى الكلمه للحريه إذا السؤال بتاعك ما هي أهمية أن تقول إنك أمازيغي؟ أهمية أن أقول أنا أمازيغي أو شخص آخر يقول أنه عربي أو شخص آخر كردي أو فرعوني أو سومري أو بابلي هو الحفاظ على التنوع البشري لأن التنوع البشري هو ثراء إنساني إذا هذه المسألة فهمت؟ صحيح أنا إنسان وكلنا بشر ولكل الهويات تحترم ولكن عندنا ميزة حتى فكرة الوطنية أنا لا أؤمن بفكرة الوطن بمفهوم الوطن أنا أؤمن بأن الوطن هو المكان الذي ولدت فيه هذا وطنك أنا وتنقول قل تونسي لأني أحس وولدت في تونس العاصمة لا ليسني تونس أنا وتأ وطن... ونتوحش وطن... أسته... ون... تونس وأحن إلى تونس ما نيش نحن الجابس مثلاً أو المدنين أو التطاوين لو أحن إلى ذلك المنطقة يعني أذهب إليها لكي أتعرف عليها لأنها امتداد لهوية الأمازيغية كما أذهب الخنشله ولا اذهب العنابه ولا اذهب الوهران ولا اذهب الوجده ولا اذهب الاجادير ولا طنجه ولا غيرها ولا غيرها ولا غيرها اما بلدي الحقيقي هي المكان الذي فيه ذكرياتي المكان الذي ولدت فيه المكان الذي كبرت فيه البلاصه اللي كبرت فيها اللي عشت فيها اللي قريت فيها اللي فيها جيراني اللي فيها اصحابي اللي فيها احبابي هذه هي بلادي فهمت اذا هذه معناتها لما عند نقول انا وطن الوطن هو موقع ولادتك هذا هو بلس لي سبيس سان ديفير بلس voila على قد التنوع على قد البقاء، يعني التنوع البشري هو اساس البقاء. فهمت؟ به تكون امازيغيا يعني انك تصرحت مع تاريخك الحقيقي الغير مزيف. طبعا هذه حاجه هذه مهمه. خاطر انا وقت نقرا وقت انا نبدا يقولوا علي انا امازيغي ونجي نقرا التاريخ العربي ما نلقاش روحي، ما نحسش روحي. يحكي لي على عقبة وعلى موسى بن نصير شي هو أبو بكر وعمر شي يمني في ربهم أنا يا دوم في ربهم هذا من الكل شي يمني في ربهم في ربهم هذا من العباد ما يهمنيش فيهم أعطيني تاريخي يقرأ لي على كسيلة داهية على جرجير على الأشخاص يعني التاريخيين الحقيقيين على خطر باش نلقى فيهم روحي باش ذاتي وهذا لا يخص الامازيغ فقط يعني حتى الاخرين انت مثلا يا مصري يقرروا لك على عقبه بن نافع فين باش تفهم في عقبه بن نافع علاش ما يقروكش الفراعنه وكيفاش وصلوا يعني معرفه التاريخ هو معرفة الذات انت تصور انا انسان بدون هويه هو انسان بدون اصل توا انت كنت تولد ما تعرفش لابوك لا امك فش تعرف طبيعتك يعني أنتي ولد حرام بالمفهوم الإسلامي أه للأسف الأمازيغية لن تفيدني بشيء كثير فأنا لا يهمني أمازيغيلي عربي مهم أنا إنسان فقط هذا أنت أنت هذه وجهه نظرك أنت تشوف روحك إنسان فقط حتى أنا إنسان راح. فهمت أنتِ علش ما تنحيش اسمك أصلا تسمي روحك رمزي علاش رمزي ما كنتي إنسان سمي روحك انسان سمي روحك انسان اصلا علاش تعطي روحك اسم اصلا ما تعطيش روحك اسم هاو طيب كان عرفوك انسان فهمت اذا هذا لا ال ال الاسلام العروبي يجب ان يطرد من شمال افريقيا ويعود من حيث اتى. اه كريم شنو رايك في يوسف الصديق والفيوس ورجاء بن سلامه وهشام جعيد؟ اه معناتها شنو رأيك رايي فيهم بالنسبه لي انا ما همش يعملوا يعني في حد شيء يعني به يطرحوا في اسلام متسامح احرار طبعا اه هناك من يتبع فيهم اه يعملوا يعني في مجهودات كبيره ولكن ما نجمش نجي ضدهم فهمت أنا كما قلت وأقول مع إسلام متطور وإسلام متفتح ولكن صدقوني هم معرضين للخطر وللتكثير أكثر مني أنا ملحد فهمت فهم يحرثون في الماء يمكن يقنعون البعض ولكن لا يمكن معناتها يوصلوا باش يعملوا حاجه لان مش هما اول وعود عبر كل التاريخ الاسلامي هناك محاولات وهناك مذاهب اسلاميه وهي لا لا يمكن لا يمكن ان تغير السواد الاعظم من المسلمين لان الاسلام الرسمي المحمدي المدعوم بالشيوخ وكتب التاريخ وغيرهم هو اسلام اغلق باب الاجتهاد فهمت؟ إذا بالنسبة لي هؤلاء ليس مسلمين بمفهوم الإسلام فهم ينتمون للهوية الإسلامية فقط لا أكثر ولا أقل. فهمت؟ آه بالفعل بالفعل هما آه بالفعل آه ميميس آه آه هما مازالوا ما تخلصوش من فكرة العروبة. إذا هذا ما حبيت نقول يعني كان عندكم بعض الأسئلة الحل في شمال أفريقيا هو ديكتاتورية ألمانية ديكتاتورية عادلة نجم نقول أمازيغهم هم كالهنود الحمر في أمريكا جال في اليهود واشتروا الأرض من مدينة قطاج كما اليهود مدينة نيويورك بهذا وجهة نظرك إسلام خرافة طبعا خرافة الإسلام خرافة. باهي لازم الكفر عودة الى الاديان التي كانت في المنطقه زمان قبل ما يجي طاعون الاسلام. <تصفيق> اكوش ميميس اكوش اكوش. راي نعمل في سيجاره ونقص البث. آه المهم انا عليكم ما زلتم موجودين على القناه. ما آه يعني كان قاعدين توزعوا في في الفيديوهات ولا قاعدين تستفيدوا من الفيديوهات ولا المهم كما قلت لكم أنا باش نرجع من الأسبوع القادم في وضع الفيديوهات المسجلة كما أني سوف أقوم بمباشر آخر يوم الأحد القادم خلينا نعملوا الموعد من الآن لأحد القادم باش نحب نتكلم على الحرية وإبداء الرأي ووجهة نظري وشنو الخلافات خطر فما بعضهم سألوني ما هو خلافاتي مع من هم يحاربون الاسلام ولكن بطريقه اخرى هذا رأيي فهمت فقط انا ما قلتلكمش راي صدق الله العظيم يمكن يكون غلط فهمت المهم لا بس عليكم الكل الاسلام اساس on prend beaucoup de toi on apprend beaucoup de toi carrément franchement فوفو merci merci أنا أنقل التجربة بتاعي أه الشهرة ألف ألف أه هذا موضوع سوف أتركه في الغنوصية مسألة الشهرة هو موضوع جدا مهم فهمت؟ أه أن الفكرة ألفا باش تاخذ فكرة أه يعني كي بنقول وإحنا أبان على حسب الفكرة الغنوصي المتناقل يقول أن عندما توصل البشرية للأزلية أول شيء سوف تقوم به هي بعودة من مات وسوف تبدأ بمن هم مشهورين على قد ما تكون مشهور على قد ما تكون إعادتك سريعة ثم تكون إعادة من هم لهم علاقة مباشرة مع المشاهير. ثم مع الأشخاص اللي يحبوا ذاك المشاهير. طبعا هذه على حسب النظرية الغنوصية فهمت؟ يعني هذاك علاش الشهرة مهمة، مهمة جدا. آه ميميس أنت عاد مختص في الأمازيغية ميميس أكثر مني، علاش أنت ما تعملش سلسلة حول تاريخ الأمازيغ؟ ما رأيك في تصنيف مؤخ... مؤخرًا تونس رأيي من قبل هي ممولة من الإرهاب، من عهد بورقيبة ممولة للإرهاب تونس مش جديد، فهمت؟ يعني حاجة ما هيش جديدة. باهي الكريم رايك كريم في طرح الدكتور؟ لا بالنسبه لي الطرح نتاع الدكتور يوسف الصديق بان الاسلام انتشر بواسطه الاعراب الذين هم اشد كفرا ونفاق ولا دخل العرب في ذلك هو اللي نشر الاسلام هم المرتزقه وصعاليك هم اللي نشروا الاسلام في الاول وهذا تو نتطرق له فهمت طبعا طبعا، المشهور أكثر يظل في الذاكرة شيء طبيعي، أنت إنسان عادي يموت ينساو يبقى يتذكروا فيه أهله، وقت يموتوا أهله ما عادش يتذكروا حتى أهله يمكن ينساوه. كريم كيف تنظر إلى الإصلاحات؟ سلمان. إصلاحات سلمان من أجل مواجهة إيران فقط. لأن أمريكا والسياسيين اللي تبعوا فيهم السعودية، يعني المحللين السياسيين، قالوا الدولة اللي باش تكون أكثر حرية هي الدولة الذي سوف يدعمها التحالف، قطر هناك تحالف. الآن نعيش نفس الفترة بتاع الحرب العالمية الثانية. المحور والتحالف. التحالف تقوده أمريكا وأوروبا وإسرائيل والدول الخليجية، والمحور اللي وراه روسيا والصين وإيران وغيره. إذا الإصلاحات اللي قام بها محمد بن سلمان هو في إطار التقرب إلى آآ التحالف. آآ على حسب الفكر الغنوصي لا يوجد إله. لا يوجد إله والعدم ليس إله. العدم هو الموجودات اللي موجودين توا واللي توجد عندما كانت في العدم وخرجت من العدم للوجود آه هذاك المحبوب يظل في الذاكرة أكثر شيء شيء طبيعي المحبوب هذاك علاش في الغنوصية فما فكرة الحب وتفسير الحب وتفسير العلاقة بين الرجل والمرأة الشتنية هي بالضبط آه يا ريت كان عندي الثقافه ديالك يا كريم انت مشهور كذلك بعد الامور لا لا نجيبك هوني يا ميميس نتعلم منك الامازيغيه يزيني من الواحد نتاعك لا الامازيغيه انت علمتها لي فهمت علاش نكذب انا عندي مجالي هو الاديان نعرف جانب واحد من الامازيغيه هي الديانات القديمه فقط المجرمين مشهورون طبعا المجرم يتم إعادته قبل الإنسان العادي شيء طبيعي أنا تعرفني الحاد المادي ما مانيش ما نيش ملحد مادي أنا أعتبر الملحدين الماديين هو دين هو دين مثل الأديان الحاد المادي عندي فيه نظرة هما أشخاص يعني مثلهم مثل الأديان يعني يؤمنون كان بالجسم بالجسم والموت يعني بالنسبة لي الإنسان لا يملك إيمان هو إنسان لا يملك روح لا يملك ذات فهو مثله مثل الحيوان ولهذا أنا أقول الفرق بين الإنسان والحيوان هو الإيمان ليس العقل هذا في المغرب عن المدارس الباطنية ذات المصداقية هل أطلعت عليها؟ سمعت بها ما طلعتش عليها المدارس الباطنية رأوا أسمع كل ما هي دراسات كل ما هي كتابة حول الدراسات الباطنية، حول الغنوصية، الكلها هي كتابات تتوقف في وقت كتابتها، فهمت؟ آه، الغنوصية دائماً في تطور، فهي في تغيير مستمر آه، أي طول نواصل ألفة حول الغنوصية، الغنوصية ياسر مهمة رغم ما ماهيش متبعة ياسر، فهمت؟ لا أنا ما نشرب نشرب في قهوة أخي أنا أشرب في قهوة ليس خمر هذا هذا كأس قهوة قهوة آه أنا لا أظن أن هناك سوف تقوم حرب عالمية ثالثة سوف تقوم حرب هي قائمة حرب محدودة فقط طبعا هناك عشرة فيديوهات حول الغنوصية وسوف أواصل في الغنوصية المادية ما أنا صار سحر تعرفني رأيي في المادية أنا مريت بمرحلة الإلحاد المادي لقيت روحي ضايع طبعا طبعا طبعا أهنا هل يمكن أن يصبح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل أوروبا في تطور الحضارة إذا انتشر الإرحاد وترك الإسلام؟ أجيبك أم حسن شمال أفريقيا والشرق الأوسط هو وسط العالم وهو يحتوي على أقدم الحضارات الإنسانية قبل الكتابة وكانت حضارات غير كتابية كانت حضارات كلامية كبيرة قامت في هذه المنطقة والصراع الموجود للشرق وللغرب حول هذه المنطقة عبر التاريخ لأنه يعلمون أن هذه المنطقة هي أهم منطقة في العالم من سيطر عليها يسيطر على العالم كله ومشكلة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم تتوقف منذ أكثر من خمسة آلاف سنة أو أكثر إذن هم عليش حطونا العروبة والإسلام أحنا كان نخرج من العروبة والإسلام ليس نصبح مثل أوروبا بل سوف نصبح أفضل من أوروبا وأحسن ألف مرة من أوروبا أحنا شعوب مختلطة شعوب حية، شعوب راقصة، شعوب عاطفية، شعوب عندها روح، إحنا ماناش جامدين، إحنا ماناش باردين، إحنا عندنا الحيوية، حتى في ال... إحنا عندنا الإيمان، حتى الرقاصة ترقص مش تكنيك، ترقص إيمان، حتى العاهرة تحر إيمان. إذن أحنا سوف نتجاوز الغرب وسوف نعلم البشرية الإنسانية وأؤكد لكم ذلك وإصرار الغرب على إدخالنا في متاهات العروبة والإسلام يتركنا في آخر الأمم ونضرب لكم مثال بسيط جدا إسرائيل إسرائيل هي خلق غربي ولكن أعاد لتلك المنطقة جزء من تاريخها شوفها كيف وصلت اتصور لو الفراعنة يعودون إلى فرعونيتهم والنوبيين إلى نوبيتهم والأمازيغ إلى أمازيغيتهم والأكراد إلى كرديتهم والبابليين والس... حضارة واد الرافدين إلى حضارة واد الرافدين والسريانيين والعرب الى عروبتهم سوف منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا سوف تصبح جنة آه غنوسي آه السيد فرقد الحسيني غنوسي آه روحاني هو روحاني ومع فما كثير في الشيعة حتى ولو يظهروا بالعمامة وكل شيء ما هم روحاني ليس اللدينية هي الحل ولا مش الحل أعطينا أحنا التسامح والتفتح وقبول الآخر والتنوع وهذا الموضوع الذي سوف أطرحه الأسبوع القادم حول الحرية الفكرية أحنا مناش متعودين على اختلاف الرأي أحنا لازمنا نفهموا اللي أحنا فكرة يا أما معايا وإلا معاك وهذا ضدي وهذا ضدك نعم no. النجم نكونوا متفقين في بعض الأشياء ومختلفين في بعض الأشياء التنوع التنوع اللي موجود لازم نتعلم التنوع آه كريم ارست تنتمي بحال ما الى الثقافه العربيه والاسلاميه في مستوى الهم المشترك لا انا انتمي الى رقعه جغرافيه آه طبعا طبعا طبعا طبعا عندنا تاريخ معناتها لا باس به فهمت مع الشرق الاوسط قبل الاسلام ليس ليس من الان فهمت ليس من الان من قبل الاسلام ولهذا انا اختلف مع كثير من الامازيغ اللي مثلا يفضلون التعامل مع الغرب، انا بالنسبه لي اقرب لي المصري وال والعراقي والسوري من الايطالي رغم الايطالي على بعد 100 كيلومتر مني. فهمت؟ آه ما رأيك حول نظريه انتقال الوعي بعد الموت إلى وعي آخر أي قد يكون هناك وجود بعد الموت آه هذا موضوع أيضا غنوصي انتقال الوعي أنا آه لا, لا أؤمن بالتناسخ ولكن أؤمن بأن الوعي آه آه يفقد, يفقد الوعي لأن الوعي لا يكون إلا بالجسد ولكن الوعي لا يذهب يبقى موجود مسجل عباره على شريط مسجل شريط مسجل وما هوش موضوع في المسجل يعني ما عندوش يعني عباره الاله تاع التسجيل هي عباره على البدن وهذا الشريط هو الوعي اللي موجود في في اله التسجيل عندما يموت الانسان يخرب المسجل يفسد المسجل ولكن يبقى التسجيل الوعي الذي هو يحتوي على الوعي وعلى الفكر وهذا يبقى مسجل وعلى حسب الغنوصية أن هذا الفكر يأتي في يوم من الأيام نخلق له بدن ونحطه فيه يرجع الإنسان كما كان وهذا موضوع سوف نطرحه في الغنوصية آه ليس مهم يا ريان جوست أحنا التونسية متاعنا هي لهجة أمازيغية ليس لهجة عربية انا قاعدين في الاكتشاف الذي قام به الاخوين مسعود وروحي صباح بان اختانوت هو ابراهيم أه يمكن أه انا معناته انا نشوف اختانوت يمكن يكون ابراهيم انا نشوف ان ابراهيم اقرب شيء يكون يمكن زردشت زاده فهمت يعني ممكن ممكن هذه كلها احتمالات وهذا الموضوع زاده بش نتكلم عليه يعني هذا الموضوع في تاريخ الأديان والمعتقدات لا ما فماش غنوصية الحادية فما غنوصية فطرية هي الأصل ثم عندنا غنوصية إسلامية مسيحية يهودية هندوكية شنتوكيّة، بوذية هناك غنوصية إنسانية وهي الذين سميها أنا الإيمان الإلحادي هل تعتقد أن ساتي وقت يقول فيه الناس كنا طبعا هما قالوها قبل قالوها طوال الآن الأساطير متاع اليونان كانت أديان قبل فهمت كيف تفرق بين العربي والأمازيغي ها فرق نفرق لك أول حاجة باللهجة ثاني حاجة بالبرنوس بالكسكسي بالماكلة بالعجة بالشكشوكة بالخبز ااا أه... كل بالمشموم الفل بالياسمين بالورد بالالوان ها هاو باش نفرق فهمت الغنوصيه هي الفطره الاسلام هو فكر قبلي عروبي منعلق تحول الى مقدس إبراهيم الإسم قريب لإبراهما طبعا طبعا سارة آآ كانت انتشار لبراهما كثير في ذلك الوقت في تلك المنطقة، وشكونه أه وشكون هو اللي يقول فولتير أظن فولتير يقول لك باهي فولتير يقول أن إبراهيم هو زردشت، فهمت؟ وزردشت هو أحد لبراهما راه كي تشوف آآ باهي تو نوقف، آآ أه أتيست أهلا وسهلا المهم مرحبا نزيد نطول عليكم ياسر المهم أنا سعيد بالحديث معكم في الحقيقة ونتمنى لكم يعني بقية السهرة ممتعة و وقدينا الحب طبعا الحب هو موضوع بوحده كبير جدا الحب ما هو الحب فهمت؟ الحب فما أنواع فما حب مرضي فما حب ديني كي الدين وفما حب حقيقي فهمت؟ فما أنواع من الحب أهلا يوسف الجغياء أتيست أهلا وسهلا المهم نقول لكم مع السلامة أزول ولن نزول أهلا وسهلا بكم الجميع ونلتقي الأحد المقبل مع الساعة الثامنة مثل اليوم سوف نتكلم عن الحرية الفكرية وقول الرأي وخلافات الموجودة مع بعض من ينشرون التنوير في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وخلافاتي ليس شخصية وإنما أكثر شيء فكرية تحياتي وسوف أعود للفيديوهات الجمعة هذه نقصد الجمعة هذه يعني الأسبوع هذا على حسب اللهجة التونسية شكرا ومع السلامة.